Bine te-am draga mea urmăritoare! În acest tutorial am să îți prezint pe scurt acest model de la Lele. Eu sunt Dasca Lionela Ana, neil artist de aproximativ 7 ani și trainer de aproximativ 3 ani și în continuare te invit să rămâi alături de mine. Încep acest tutorial prin a realiza schema la Lelelor cu oșa semi-permanentă roz Love Beat de la Monli. Tulpina și frunzele le realizez cu oșa semi-permanente verde 0.80 de la BAF. Draga mea, urmăritoare, dacă dorești să vizionezi acest tutorial în întregime, o poți face abonându-te la cursurile mele de manicură online de pe Patreon, din nivelul diverse. Diverse este cel mai accesibil nivel de cursuri de pe Patreon, iar pentru a afla mai multe detalii despre acesta, dar și despre nivelul de cursuri construcție sau întreținere, intră în privat pe Facebook sau Instagram cu numele Dascălu Ionela Ana. Draga mea, dacă ești abonată la nivelul de cursuri Construcție, ai acces la un grup privat de Messenger, unde mă poți întreba orice legat de unghiile tehnice la orice oră și eu să-ți răspund în cel mai scurt timp posibil. De asemenea, ai acces la un grup privat de Facebook, unde odată pe lună intru live și tu mă poți întreba orice legat de unghiile tehnice, iar eu să-ți răspund în direct în acel moment. Draga mea, în nivelul de cursul Construcție reține că mai sunt doar 5 locuri disponibile. În nivelul de cursuri Întreținere sunt de asemenea 5 locuri disponibile și dacă ești abonată în acest nivel ai acces la un grup privat de Messenger unde mă poți întreba orice legat de unghii la orice oră și eu să-ți răspund în cel mai scurt timp posibil. De asemenea, și în acest nivel mai sunt 5 locuri disponibile, iar diverse. Este cel mai accesibil nivel de cursuri la care locurile sunt limitate, dar mai sunt foarte multe locuri disponibile. Intră cât mai repede în privat pentru mai multe detalii. Dacă ți-a plăcut acest mini-tutorial, nu uita să te abonezi la canalul meu. Până data viitoare, ai grijă, draga mea, de tine, nu uita să zâmbești și să ne reauzim. Vedem cu bine. Pupici! Nu uita să zâmbești! Pupicei! Pupicei! Pute cei! Pute